Цифровізація – один із складників формування України як сервісної держави. Про інтеграцію у цифрове середовище послуг Пенсійного фонду України говоримо сьогодні з начальником головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області Олександром Кропою. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. Пане Олександре, інноваційні технології, як вони втілюються, як вони використовуються у роботі вашої установи, і що це дає для користувачів, для громадян? По-перше, пенсійний фонд, як ми всі знаємо, це орган виконавчої влади, який займається пенсійним забезпеченням громадян України. І протягом цієї роботи органів пенсійного фонду було зроблено дуже багато речей для того, щоб впроваджувати передові технології в роботі наших органів для того, щоб осучаснити роботу, для того, щоб її пришвидшити. І навіть принципові прихильники старих методів роботи переконалися, що це дуже важливо. Тому що завдяки впровадженню нових технологій, цифрових в роботі немає потреби тепер між установами бігати людям з довідкою, між установами повинні бігати мегабайти. Така зараз вимога сучасного світу. Це спрощує не тільки роботу для нас як органів виконавчої влади, але і для людини самої тому що відсутність черги, відсутні корупційні ризики і багато інших речей, які ми називаємо людським фактором. А чи можете сказати, скільки часу пройшло відтоді, як почали це все запроваджувати, оці інноваційні технології, і коли відчули? І працівники, і громадяни. Що це таке інноваційні технології? Колись почалась персоніфікація даних, введення реєстрів. Це з 2000 року? З 2000, року. 2000 року. У нас з'являються нові ресурси, у нас з'являються нові можливості використання пенсійного фонду, портал, додатки. Усе це створено для того, щоб ми йшли в ногу з часом. Кожної людини в роботі, в побуті. Зараз дуже важливим елементом це є інтернет це комп'ютер, ноутбук, без нього неможливо уявити це. Тому органи пенсійного фонду адаптуються під реалії, під вимоги сучасності. Кожен громадянин України, який користується послугами пенсійного фонду, може звернутися у будь-який сервісний центр пенсійного фонду, незалежно від місця реєстрації. Тому що у пенсійному фонді діє екстериторіальний принцип. Він означає те, що ми всі працюємо в одній великій єдиній базі, і людина, незалежно від того, де вона знаходиться, може звернутися, і ми побачимо усю її справу, ми зможемо надати ту послугу, якої вона потребує. Напевно, за цим принципом працює і портал електронних послуг. Розкажіть про цей майданчик і розкажіть, як змінювалася кількість людей, які користуються ним. Звичайно, після того, як портал тільки з'явився, це була ще зовсім нова ситуація і тому користувачів було менше. Цей сервіс є дуже простим в користуванні. Тому кількість користувачів і збільшується. Для цього потрібно лише взяти кваліфікований електронний підпис, і ви можете отримати дуже багато послуг дистанційно, як вихід на пенсію в один дотик, багато різноманітних отримання довідок і так далі. Тобто дуже багато сервісів можна отримати через портал пенсійного фонду. Крім того, багато з цих сервісів вже можна отримати і через портал «Дія». І знову ж таки, ще й поза тим, Пенсійним фондом України розроблений додаток Пенсійний фонд України, який можна встановити на планшет чи мобільний пристрій і користуватися цими всіма послугами. За бажанням може людина відвідати цей портал, і, напевно, і треба це робити. А є речі, напевно, що обов'язкові, такі як надання скану копій трудових книжок, це вже такий перехід від паперового ведення цих справ до електронного. Розкажіть про це, як це відбувається і як змінюється статистика також? Ну, кабінетом міністрів було визначено ще з червня 2021 року про перехід на електронні трудові книги. Я вважаю, що це дуже необхідна річ, тому що давно потрібно тікати від паперових носіїв інформації і переходити вже до більш сучасних ресурсів. І з червня місяця, звичайно, поступово ми почали отримувати електронні трудові книги від роботодавців через портал Пенсійного фонду України. Поступово воно все прогресує, прогресує, і от в цій прогресії ми бачимо все більше і більше звернень. На сьогоднішній день близько 90 тисяч трудових книг вже поступило до нас, і вони обліковуються в реєстрі. Реєстр захищений абсолютно надійно, кібер, всі кібердані захищені, тому проникнути чи скористатися цим, про що боялися, неможливо, що було доведено не раз, і незалежно від того, які зараз там відбувалися події, ніхто не зміг скористатися цими даними. Після початку повномасштабної війни, після агресії Російської Федерації, кількість звернень, звичайно, побільшала і почастішала у зв'язку з тим, що, мабуть, люди бояться втратити якісь документи. Можливо, це моя думка, можливо, також і з тим, що просто у роботодавців з'явилося більше інформації по тому, як це відбувається. Ці скан які передаються, їх має передавати роботодавець чи сам працівник? Взагалі, декілька способів передачі є. Одним з найкращих, який, в принципі, вже відпрацьований, це передача роботодавцям на наші органи. Після того здійснюється невеличка контрольна функція, перевірка, для того, щоб встановити усі відповідні дані, і ми обліковуємо. Але може і безпосередньо зробити це громадянин. Ще є на порталі така інформація, яка з'явилася, ну не вчора, вона вже існує, електронні лікарняні листи працездатності. Розкажіть про це. Як запрацювала ця послуга? Бо було багато питань. З жовтня 2021 року якраз була запроваджена ця система. Через ресурси Міністерства охорони здоров'я при формуванні лікарняних нам передаються усі ці листи непрацездатності і органи пенсійного фонду обліковують. Насправді це дуже якісна зміна, тому що обмін інформації відбувається швидкий. Це Перше, по-друге, це контроль за розрахунками полікарня у відповідних органах, які цим займаються. Ну і по третє, знову ж таки, ми повинні йти в ногу часу. Ми повинні переходити до цифрових технологій. До чого ми поступово рухаємось? З жовтня пенсійний фонд здійснює виплати пільг, ну таких житлових субсидій. Скажіть. Що це за таке розширення чи зміна функціоналу пенсійного фонду? До цього ж тільки пенсіонери отримували через пенсійний фонд ці виплати. З 1 жовтня органи пенсійного фонду здійснюють лише виплату субсидій та пільг, згідно даних, які передаються нам у порядку обміну інформацією з органами соціального захисту, і ми лише здійснюємо виплату. З 1 грудня органами пенсійного фонду вже буде здійснюватися прийом документів та призначення. Дуже важливо зазначити нюанси цих змін. По-перше, в переліку документів чи в інших питаннях нічого не змінюється. Крім того, органи Пенсійного фонду з 1 грудня, після того, як будуть призначати і виплачувати, ми підписали договори з усіма територіальними громадами про те, що їхні соціальні працівники також можуть вести прийом документів і надалі. Так само і органи соціального захисту. При тому буде напрацьований механізм передачі цих даних нам уже для призначення конкретної субсидії та пільги. Разом з обласною військовою адміністрацією, з Департаментом соціального захисту, пропрацьовано цілий алгоритм, механізм поступового переходу для того, щоб люди не відчули ніяких змін, точніше, щоб не відчули якогось погіршення, не угу. дай Боже, в цій ситуації. Ми повинні забезпечити це якісно. І в цьому випадку принцип екстериторіальності також буде мати місце, так? Дуже важливо, і, мабуть, одною, з основних причин переходу – це був принцип екстериторіальності, тому що працювати в єдиній базі, особливо зараз у зв'язку з тим, що є внутрішньопереміщені особи, у зв'язку з тим, що є там інші виклики, пенсійний фонд може забезпечити надання субсидій. Дякую вам Дякую. за розмову. Ми говорили про цифровізацію послуг Пенсійного фонду України з Олександром Корбою, начальником головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області.